בוקר אור הוויס, האבשורות ישות ישועות ודחורות, ברוכת הלדה וחלב שכל ולרוא לעוף בדיגיטל פרק שלוש או פרק ג' מה שבא לכם כולם רוצים להצליח, כולם רוצים לעבוד מהבית, כולם רוצים לעבוד מחוף הים, כולם רוצים להצליח בדיגיטל העולם הזה בנוי משתי אספקטים בלבד, אורות וקלים. لكולם יש את האורות אני רוצה אני רוצה אני רוצה אבל אין להם תקליים איפה להוריד את זה גם הקוס קפה הזאת אני לא איתי יכול להנות מהקפה וגם לא יא קלי שמחזיק את הקפה אני יכול להדות בקפה שלי רק אם יש קלי יש עוזר לי להחיל את הקפה האושר בעולם הוא אינסופי אנחנו לא יכולים לדבר למשהו שו אינסופי אנחנו צריכים kelim קטנים גדולים עקר שיו kelim שיכולו להחזיק את השפע הזה שעולם הדיגיטל מזמן לנו. הרבה אנשים אומרים אוקיי, אז מה אני אעשה? מתחילים לפרסם פוסטים ומחכים לישועה. אני עוקב אחרי הרבה אנשים שעושים שיווג גרוע ברמות על, זה לא הולך להם, והם נשברים אחרי כמה זמן רק בגלל שבדימוי שאני אעביר לכם עכשיו, זה מה שקורה. כל העולם נוסע עם רחבים והם עם אופניים על הכביש. הם לא משתמשים במיליון ואחד כלים לעשות אוטומציות למהליכים העסקיים שלהם, הדיגיטל בא בשביל לנתק את העולם הפיזי מהעולם הרוחני. זה סוג של בחינת ממוצה בן שתים. אם אתם עדיין מתעמים פגישות בטלפון, מוכרים בסיחות מחירה, סטופ וידט, זה לא דיגיטל. הדיגיטל הכל אונליין. אתם צריכים חנות, אתם צריכים אתר, אתם צריכים מיליון ו מערכות, כל אחד מה שהוא צריך. שיורידו לכם 90% מהתעסקות בלקוחות ובשירות אי אפשר לצמוח ולגדול בדיגיטל בסקל גדול בלי להעביר הכל לאוטומט או סמי-אוטומטי מזה שאני רוצה למכור דברים יפים בעולם אז אני גברל זה בפייסבוק, אבל אני לא יachtenו. אנשים ממרים, 와ו, זה יופי. אפחד לא קנה. למה לא קנוים את שלי? לא קנוים את הצלחה? כי אני לא יachtenו וירטואלית. כי בישול להזמין הצלחה צריך לדבר איתך. השבורה הדיברתי, זה סוחר סיגר, הוא מאוד מגניב, שכאח, ה safari מאוד חשש כל סיגר. ב שלחתי לו דאר שלי. שלח לי לינק ל-atar. שמעתי רואות מה אתם עושים. אחי, אין לי אתר. אני לא אתאר. אני כח, אני כח. שלח לי מגילות. העולם לא עובד העולם אוטומטי, מנוקר מהיר, אם תוך 2-3 שניות הבן אדם לא יבין איך אפשר לקנות ממכם את השירות, את המוצר, את האירוע, את הכרטיס, את הקורס It's not gonna happen, זה לא הולך לקרות צריך לעבור הכל, להעביר הכל לאוטומט בין אם יש לכם אתר שמביא רק לידים ואין לו אוטומציות זה ובין אם זה... עסק שמוכר אבל אין לו חנות וירטואלית והוא מתפלא למה מצליח בדיגיטל היום זה היום לקחת את כל המערכות המעצמות שיש בדיגיטל ולקנפג אותם לעסק שלנו מי חתר אתר חנות, אוטומציות כמובן דברו איתי. יש פה לינק מתחת לסרטון או ברשתות החברתיות אבל הדיגיטל לא מבוסס על שיחות מחירה לא מבוסס על מאמצי מחירה הוא מבוסס על פול אוטומט כן חייבים מישהו מאחורי זה אנושי שמייצר כמה שפחות חיכוך עם המערכות האוטומטיות אבל אם אתם בפרונט ולא האתר בפרונט it's a fucking problem כמו כן, אנשים אמרו לי עשיתי חנות, לא הצליח לי סגרתי אותה זה לא רווחי הצלחה בשביל להצליח צריך רוב האנשים מפחדים מכישלונות בשביל הצלחה צריך להתאהב בכישלונות כי הצלחה זה אלף כישלונות שלא שברו אותך. רוב מה שאני עושה בחיים כושל טוטלית ההצלחה שלי באה מ-2-3 רעיונות תפוקים כמו כל השאר שהיו לי אבל השם לא ביריך את הרעיונות האלה אלא רעיונות אחרים להוציא לפועל, להיחשל, להוציא לפועל, להיחשל להוציא לפועל, להיחשל, ללמוד, לטייב, לשפשף לעשות אופטימיזציה בסוף נותנים בראש תנו בראש, תקימו את המערכות, אני יכול להזור לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות